Bé, jo crec que és una celebració que tothom hauria de fer, no perquè per tothom els infants són el nostre tresor i quan parlem dels seus drets, doncs aquí hi ha molta feina a fer. No ara en els nostres de Viladecans, però el món és global i hem de pensar de manera global. No? Llavors, tota la feina, tot i que sigui amb aquest caire més lúdic, Eh, jo crec que és molt bona. Avui tenim moltes famílies dels centres oberts de Viladacans, famílies doncs, que necessiten de vegades un impuls i des del pla d'acció comunitària inclusiva doncs, creiem que bueno, hem d'incloure a totes les mirades, incloure totes les necessitats i aquesta és una festa, això de la diversitat.